Унікальний стіл Butterfly сподобається навіть найвибагливішим клієнтам. Завдяки ексклюзивній функції, а саме надійному та легкому механізму трансформації, може бути як журнальним, так і обіднім столом. Ніжки з масиву дерева, стільниця з ДСП, металевий механізм, який завдяки газліфтам Плавно піднімається і опускається при розкладанні.